За 10 хвилин до початку сеансу в кінотеатрі Юля із сином робили покупки в буфеті. До зали не потрапили, поступила інформація про замінування. Для цієї родини евакуація вже не перша. «В супермаркетах в Селяних на Магеллані теж було замініровано. Попросили вийти, теж два часи чекали, коли були сильні морози, дуже холодно і неприємно. Але я чекали. Там, я там такої жосанки було. Я у мене таке саме було і їх виводили. Станом на 12.15 в будівлі торгово-розважального центру вже працюють рятувальники, поліцейські, газовики. Чергує швидка допомога. ...поліції хід таких робіт не розголошують. Речниця Нацполіції області Інна Порфенова... ...розповіла, що сценарії відрізняються в залежності від типу об'єкту, його охорони... ...та стратегічної важливості. Керівник кінотеатру Микола Дубінчук розповідає, людей... ...виводили так, як і завжди, а таку інтенсивність евакуації прирівнює до армійських навчань. «Це вже звична справа. Це як тренування, як ранковий підйом в армії. Так само і у нас». Все без паніки. Всі знають чого очікувати, куди виходити. І зрозуміло, що це по всій країні відбувається. Це не тільки нас мінуть, це по всій Україні». У зв'язку з регулярністю повідомлень про мінування допомагають спецслужбам і цивільні. На вході перед сигнальною стрічкою стоїть Дмитро. Чоловік представляє громадську організацію «Екстрена допомога». Перенаправляє охочих потрапити всередину. «У зв'язку з тим, що часто з'являються такі ситуації по місту, і не тільки по нашому місту. Близько 50 людей від нас задіяно у нашій організації. А зараз тут нас троє, тобто я тут і двоє з боків». Сьогодні також повідомили про замінування всіх шкіл міста. Аналогічно повідомлення надходило 17 січня. В 22 школі до евакуаційних дій готові як діти, так і персонал закладу, розповів директор Петро Богун. Сьогодні в евакуації необхідності не було. «На момент того, як було оголошено про замінування навчального закладу, уроки підійшли до... ...сового фінішу, бо сьогодні повні уроки, 19 чинів на лікарняному, і сьогодні... ...у розкладу років закінчився раніше, ніж звичайний день». Майже 300 співробітників обласної ради та облдержадміністрації також... ...евакуювали сьогодні. Про це розповіла речниця облради Ганна Чепова. Такі дії мінерів направлені на дестабілізацію в країні, говорить... ...політтехнолог Олександр Ухмановський. Робиться це для створення панічних настроїв... ...для створення напруженості у суспільстві, для того, щоб зростала недовіра... ...до органів влади, невіри у армію, невіри у правовий блок». Нагадаємо, повідомлення про мінування шкіл відбуваються з 10 січня. Анонімні повідомлення надходять на електронну пошту Служби безпеки України. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.